السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة باجي دوت هوريكم طريقة الفراخ المحشية بطريقة سهلة وبسيطة جدا وطعمها لذيذ جدا جدا جدا بس عايز اقولك لو اول مرة تشوفي قناتي تعملي اشتراك او تسبسكرايب وتفعلي الجرس وتعملي لايك وشير يلا بينا نعرف الطريقة اول حاجة انا هحطي الطاص على النار وحط شوية زيت سمنة زي ما انت عايزة بعد كده انا ال اللا... عاملة ب... بصل بصل كتير بصلتين كبار كده بس بشوح البصل افضل اشوح فيه اشوح فيهم كده شوية لحد ما البصل بتبقى لونها زي شفافة كده وبعد كده بشوف لو عندك الكبده والأنثى والحاجات بتاعت الفرخه دي بقطعها صغير وبحطها عليهم شويه صغيره ولو مفيش برده كبد وأرز مش مشكله يعني حشو كده بتبقى طعمها لذيذ جدا انا بقى دلوقتي بحط التوابل. عباره عن فلفل اسود ملح شويه قرفه ودي بهارات للشوربه وبهارات جميله انا بجيبها من شركه اسمها سبايسي تريد بتتباع في المحلات السوبر ماركت الكبيره انا احطهم. دي بتخلي ال انا يعني بحطها على الشوربه بتخلي الشوربه تحفه تحفه انا بحطها طبعا احنا هنشرب الفراخ ديه بتخليها طعمها جميل جدا طبعا انا عايزه اقول لك ان الخلطه ديت هي حشوه الفراخ هي حشوه الحمام حشوه السمان هي واحده كلها بحط الماده الدهنيه زيت او سمنه وبحط البصله وبقوم بعدها الكبد والقوانص لو موجوده وبعدين بحط التوابل وبقوم اشوح فيها شويه في التوافل بتبقى ليحة جميلة جدا. بيحوش كده. واحد. بس هو كفية كده. بقية انا هعمل حط الرز. انا عاملة رز بسمتي. ممكن اعمليك الرز البلدي بتاعنا عادي. انا عاملة رز بسمتي غسلاء ونقعاه شوية. بسطية طبعا. يعني يا عايز ياخد كده مع بعض عشان كل الرز يتطعم بالخضرة ديت طعمه جميل هنا التوابل بتبقى براحتك يعني برحتي يعني مثلا الفلفل الاسود مثلا معلقه صغيره مليانه رشه القرفه ربع معلقه الملح انا يعني حاطه على الرز كده معلقتين صغيرين يعني حسب ما انتي بتحبي التوابل كتير او لا هفضل اشوح فيهم دلوقتي بقى ايه لهم مثلا كوبايه كده بس اه كوبايه ميه عليها هخليها بس تتشرب وبعدين احط النار عليها هي تتشرب وارجعلك بعد ما الرز اتشرب بسيبه بس يستهدي شويه عشان يهدي عشان اعرف احشيه. عشان ما يعني. دلوقتي انا دلوقتي هبتدي احشي الفراخ الصغيره اللي بقى الفراخ للحشو مش بملها على اخره يعني كفايه كده ثلاث بس عايزه ادخلها لجوه اهي من فوق شويه لشان الصدر بتاعها تتكترش قوي عشان الرز ده لسه هيزيد في, في السوى. طبعا الفراخ مفتوحة شوية. فممكن بتعمليها بعد كده بخلة. يعني نحن بنكتفها كده. هكتفت كده عشان ما تفتحش مني. هي اهي ده ما نظرها. انا بقى بغلي ميه النار علشان الرز بقى يستوي دلوقتي بعد انا ما حشيتهم هعمل حتى ميه تغلي طبعا وفيها فيها طبعا التوابل الشوربه اللي قلت عليها وبصل هسيبها تستوي وبعد كده نحن دلوقتي انا سلقت الفرخة المحشية وبعدين قعدت بتقعد علي النار في حدود مثلا حسب حجم الفرخة انا انا عندي قعدت في نص ساعة لخمس دقايق وحمرتها وقدمتها كده بالهنا والشفا طريقة سهلة طريقة سهله وبسيطه أه بعرف الفرخه استوت ازاي بجيب خله او شوكه وبحطها في الصدر بتاعها علشان طبعا ما تفكش الرز اللي انا حشيته بس وحمرتها وبتتقدم كده أه وده أه الفراخ ودي طريقته سهله جداً, جدا جدا وطعمها لذيذ جدا أه وبرده ما تنسيش أه لو اول مره تزوري قناتي بفكرك تاني تدوسي اشتراك او سبسكرايب وتفعلي الجرس وتدوسي لايك وشير